Brother Sister Adams, Ryan's, thank you. I'm just about to sing one of the old old songs that I used to hear when I was still at KJC. Uh named in Kiswahili Sina Mashaka. Sina Mashaka. It's a song about whatever condition you're in when you're walking in Jesus Christ. You never be afraid. Nina mashaka in English. deninga si izab no worries no worries when I walk we mashaka nikitemea na yes kwa ninajua hata nikifa Nitafunga katika kuyelewa nama Yesu. Sikuyelewa nama Yesu. Sina mashaka na Yesu. Juhu, nikita na juhu, nitafuka, Nikoele naona Yesu natembea kwa ninajua Niko salama hata nikianguka ni Yesu sikoele tamu na yesu sina mashaka ndo nda ina proboma kwani najua yesu rafiki nirumsa ada dalima ya nyosha mpito yangu amaisha nuliwa kwa juwa, kwa salama. yesu rafiki saa kata ya nyosha pito ya me yesu rafiki kata ya nyosha ito yangu natembea bila adhari kwa ninajua iko salama hata nikifa najua nitafufuka siku ila. Tembea kwa kwa ninajua ni kwa salamu badani ninajua nitafufunka siku hiyo mwana yesu siku iyo,